يا لليا, ليلي يا لليا يا لليا يا لليا يا بعمي <تصفيق> كيف حيدر جبور العلم حيدر ديوان علمني أنا ألطعن من ألطعن ما أطيس علمني أنا ألطعن من ألطعن ما أطيس وابقى على حال الجبال وابقى على حال الجبال وضحك بوجه صحتلنا قتل الزمن أخذ الزمن شوي صدى حمودي صدى صدى شوي وابقى على حال الجبل واضحك بوجه الريح دلنا قتل الزمن أخذ الزمن وهاي تحية موت أكيد موت يقول عبوس اخوي الزود عماد التورنج بعد عماد مرتبة سلام أكيد مرتبة سلام الزويدات الأعلام محمد يا زويدي وبعد محمد الزويدي يعني أحمد الزويدي وبعد حمودي زبيدات يوسف ديوان باسم ديوان بغيابة نجم ديوان بغيابة حيدر ديوان بغيابة هاي مني عليك يا غالي يعني عمار جبوري وبعد عمار جبوري لعيون القصاصية واثق وعد كل الحضور الحيانه والما حيانه يا أبوي اكيد البديوان ديوان لعنا البديوان ابو ديوان زيادت وشرفتنا عمي يعني محمد الجبوري خصنا سوينك يا جبوري بعد قلبي اكيد محمد كريم محمد كريم الحيانه والما حيانه حسين ابو شوارب وينك مطلوب على استياج أبوي حيدر ديوان اكيد حيدر ديوان وينك يا حيدر يا ديوان يا جبوعي بعد قلبي هاي مردوده ومتفات صفاء هاي نبض شاي اكيد صفاء الطباخ اسمع هاي للخو بيه هاي مردوده اكيد للحضور شلع قلع هاي العباس ديوان اكيد كغار العلم الحضور شرع قلع يا ابوه بعد قلب خالي حج صفاء العلم بعد صفاء على وطاق قاعد على الرصيف وطاق نجار قاعد على الرصيف وطاق نجار شكتب على الرصيف الدار للبيع حيدر ديوان اجيك ما يا حلو والله اجيك تجيني ايوه دي عليا عليها وهاي موت موت يا ابوي عمي ما, ما, ما, ما. عندك عبعانة فقير أمي ميتة ومحدي يغديني، يمي يا حبيب أنا كل ليله تمر بات بات والله أنا أنا أنا, أنا كل الليلة تمرجع نبات عندي الصورة وهي اللي تغذيني الميت ما ماما الميت مات رجع دموع العيون الميت ما ما ما ادموع العيون على العدل نبتشو ما أيامه خليها سكتة أفضل إنها وهاي تحية أكيد بسم على غزاق أكيد زيد الشفلاوي الجبور عباس اللي باسم بسم على غزاق الجبور أول الصبح ممنون يا خالد خليها سكتة أفضل لنا خليها سكتة وهو تحية موت في بالدوان علي غزاق بعد علي غزاق كل الحضور الحاكم الغالي أكيد يعني سيد عباس كل الحضور الحيانة والما حيانة هي قوموا خليها سكتة أفضلتنا والله بدون أنا من عشقنا، يومي يا واحد قلبه مجروح، ليش العزيز يطلع الروح، يومي يا واحد قلبه مجروح، ليش العزيز يطلع الروح، كلش خبرنا من عشقنا ما وصلت مرت على وديت لك بوسه وتقلي ما وصلت مرت على شفافك يا الغالي وصل معي يا ألي لا وناسي لي هو عنده سلم عليا ألي لا وناسي لي يا أني هم أني هم أني أصبرني بعيد هم أني هم هاي كحية حيدر ديوان مكتوب أكيد أمير ديوان حيدر ديوان عباس سامي ما شفتك ويه وينك يا حيدر ديوان ويه قلت جنت بالمال من صيح ومال يا عمي ملك المال ما شفت بالكار ما شفت بالفاق وعند وسل وعلي شوفير واحد عراق. يعني علي الشقاق بعد علي الشقاكي. اخوي زاد انور لعيون نوري لعيون سيد حيدر. كل الحضور وعلى راسي اكيد ابو انور ابو انور العلم اكيد علي الشقاكي اخوي زاد شيوط دودا أكيد من علوش الحلاق عباس ديوان أخوي عظيدي تاج باجو عظم عاج أول الصبح فوي سمعني الهواء هاي تحية هاي تحية أكيد الغزالات أخوي عظيدي زياد الغزالي كل الحضور أخوي عظيدي عباس ديوان وكل الجمهور والله دايما المحبة maar de raamnetje voor. Akkoord يا طبيب الاصوات الحاد يا طبيب الاصوات طلقه يا العمامة عمامة يا الخال خباشة او حمامة زادوا مرجل حميه شلون هي يا الله الله لا يا سبانه رفعت ابو حمامه العلم صاحب قاعه اللوزين العلم حسبان ما ينسى حمدلله عشره